السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ود العرضيه نيران الصديقه نيران الصديقه يا مصطفى نيران الصديقه مصطفى اتلي تشابلين وكره يضعها المدافع مصطفى امامنا هنا الدولي الالماني وكره يا <تصفي> عيني على التمريره والتصدي والفولو وهدف التعادل السوداد يعني امامنا هنا الى ساكا والكره ترتد من حارس المرمى الحارس كيلر والفولو والمتابعه وهدف التعادل هنا عن طريق لوكاس المتخصص في التسجيل في مرمى فريق نادي ليفربول لان هنا في هذه اللقطه الخطا دفاع الكبير امامنا من دفاع نادي ليفربول امامنا ويورجن كلوب راهن على هذه الاسماء ولكن هنا في هذه اللقطه الحارس المرمى الحارس كيلر الى ويليامز شوف خطا اليوت في التمرير وخطا جوميز وفاند برج في التمركز ساكا بيعملها حلوه قوي ومارتينيلي هنا في مثل هذه الحالات وادي امامنا هيرفي اليوت المره دي بقى بينالتي المره دي بينالتي المره دي ركله جزاء امامنا هنا هيرفي اليوت في اللقطه الماضيه في هذه الكره وهذه اللقطه والتدخل بناول سجل في بورتو والبي اس دي في العام الماضي بالمر نور يخلص النتيجه تصبح النتيجه 3-2 من ركله جزاء في الدقيقه امامنا اهو 43 اصبحت النتيجه 3 ارسنال و2 ليفربول يا سواد خطا والاخطاء الكتيره اوه يا وزين ميلنر غلطه الشاطر بألف يا ميلنر لكن بص شوف اوزيل بيعمل ايه شوف اوزيل بيعمل ايه قلب النابض النهارده في مباراه اليوم اللي ايه اراد ان يطيع بيه ولايه امري ولكن ميلنر اللي بيخطا في هذا الخطا الفادح ويسجل امامنا نيلس موسكيلسون <تصفيق> جوادي كره هدف يا ولد يا ولد يا ولد اوكسلاند اوكسلاند شامبرلين في كره هدف الضغطه وال أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة عد معانا واستمتع بص أمامنا هنا الكورة وادي أيربي إليوت والأخطاء متكررة في وسط الملعب تورينا لكن للا الأطول وعلى طول أكس لتشابلين يضع كورة في منتهى القوة إلى بلوسط. في هذه اللقطه من جانب النجم اوريجي اللي استلم المره دي هو اوريجي ويلوك ويلوك ويلوك ويل دا ويل يا ويلوك يا ولد على التسديده قال لك اكسيد عملها واوريجي يسجل ولكن المره دي ويلوك سجل في مرمى ادرك فرانكفورت وتواجد في هذه اللقطه عشان يسجل بهذه الطريقه بهذه الكيفيه اللاعب الانجليزي الشاب ويلوك أوريجي خمسة 5 في هذه المباراة خمسة خمسة أوريجي أوريجي يجد الحلول دائما لهذه الأهداف دائما عنده أهداف قاتلة عندما سجل في مرمى إيفرتون في الموسم الماضي في اللحظات الأخيرة يسجل أوريجي التعادل هنا في الدقيقة الخمسة من الوقت المضل الضائع خمسة في المباراة عشر أهداف في لقاء ممتع وباليريين والتقدم هذه أمامنا هنا ميل بال... ميلنر ميلنر اللي سدد وسجل وبقت واحد واحد المباراه بعد ما دخل مره خمس اهداف وادي امامنا لكن جندول عيني على الكوره حلوه قوي حلوه اوريدي اللي في المباراه مارتينيلي ومارت... رايان بروستر ركله الترجيح الثالثه الارت المتقدم يا عن داني سيباي